إيه بوم بوم كارب مشكل والله كارب مشكل بروم مع كهربائي ما في مشكل ما هي مشكل موت موت <تص <فيق> <تصف> لا مصري ما في موت والله <تص>